أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا هي حلقة مميزة إلى أبعد الحدود مع حبيبتنا وسيدة السيدات وسيدة الرجال الدكتورة وفاء سلطان بالبداية خلونا نرحب الدكتورة وفاء أهلا وسهلا فيك دكتورة وفاء شكرا لك اخي جان، شكرا على هالترحيب الحار وانا ب بحب رحب فيك وبكل الاخوه المشاهدين وبتمنى لك وإلون والي لقاء يكون حلو ومميز. اشكرك اشكرك، بصراحه اختي وفاء يعني انا ما عندي اخت اكبر مني ف احس احس اشعر انك اختي الكبيره دائما يعني دائما تسلم تسلم اعتباري اخت بيعطيني احساس ما زلت شابه وفي مقتبل العمر وما زال امامي الكثير لاعيشه بالضبط انت بصراحه انت قمه الشباب وانا اتمنى اتمنى من الشابات اللي عندنا يكونوا بنفس جرأة وشجاعة وشباب وفاء سلطان وقت الحفيدي لي تاتا له سكوت نحن رفقة مش تاتا حفيد <تصفيق> حس حالي أصغر منه صدقني صدقيني هذا من القلب الشاب اللي عندك يعني أنا أنا كتير سعيد فيك ست وفاء وأنا كتير فخور فيك والشباب يعني عنا كتير كتير كتير قصوص الملحدين يعني يعشقونك عشقاً ولكن في هالحلقة هاي بدنا شوية نلقي الضوء على بعض الاشياء الغير مفهومه ف... ولكن تسلمي تسلمي اصدقائي يعني انا ما ما بعرف اسوي مقدمات بصراحه يعني وما بدي ادخل بموضوع ضغري يعني نحن بهالحلقه راح نحاول نفهم مين هي وفاء سلطان كيف بتفكر شو أه. بيعني لها مساله الشباب الملحدين العلاقه باليهوديه بالمسيحيه أنا أتشكرها جزيل الشكر إنه هي اللي جرأتني وقالت لي اسأل الأسئلة التي تستخجل أن تسألها، اسأل. بتعرف مش... أخي جان، أخي جان، تعرف إنه أنا أنا ما بحب حدا يسألني، بحب حدا يتحداني. لأنه لأنه أنا مثل الألماس، كلما طرقت عليه كلما ازداد إشعاعاً. لذلك تأكيد. ما بحب الاسئله التقليديه وانه واحد يطرح علي اسئله بحب واحد يتحداني لانه بالتحدي يخرج افضل ما عندي بكل تاكيد بكل تاكيد ونحن هون لذلك انا كتبت عنوان الحلقه المواجهه الكبرى مع الدكتوره وفاء سلطان فشدوا لحزمي يعني شدوا لحزمي طيب ولا يهمك ولا يهمك طيب دكتوره وفاء خلينا نبدا مين هي وفاء سلطان من هي وفاء سلطان بالضبط تعرف انه انا انا شخصيا ما بحب كثير هالسؤال بس مثل ما بيقول المثل المعامله مع الله طبعا مو مع الملحدين ولذلك س... بناء على هذا القول انه المعامله مع الله راح اجيبك على هالسؤال طبعا انا عندي طريقتين هناك طريقتان للاجابه على هذا السؤال حسب التعريف الدارج لأي شخص مثلا عندما تقول من هو أحمد الفلاني طبعا الناس بيقولوا لك هو ابن فلان ولد في المدينه الفلانيه تلقى علومه نال شهاداته بيحكوا لك عن إنجازاته يمكن يحكوا لك عن خلفيته الدينيه بناء على هذا التعريف الدارج أقول لك وفاء سلطان هي كتاباتها وإنجازاتها ولكي تتعرف عليها يجب أن تعود إلى تلك الكتابات وإلى تلك المقابلات لكنني طريقة الثانيه لو أردت أن أعرف نفسي لنفسي لاختلف التعريف كيف أرى وفاء سلطان أو كيف أرى نفسي ما بدي أقول وفاء سلطان لم أعد أنا وفاء سلطان التي يعرفها الناس من خلال كتاباتها بل أنا أكبر من وفاء سلطان بكثير أنا مخلوق كوني ارتقى بنفسه إلى مستوى ذاته العليا تلك الذات اللي أنا بعتبرها جزء من الكون وبعتبر الكون جزء منها طبعا لا يستطيع اي انسان، اي انسان ان يتقمص ذاته العليا الا اذا تخلى عن الانا عنده. الانا هي اسم الشخص وهي عائلته وثقافته وعلومه وانجازاته. الانا هي التعريف الدارج للشخص. اما الذات العليا فهي اكبر من ذلك بكثير. هي الكون فيك وأنت الكون فيه في حياتي اليومية أنا بمارس حياتي عندما أمارس أو أعيش حياتي اليومية أنسى من هي وفاء سلطان أعيش حياتي كتواصل كوني هذا التواصل يمدني بالوفرة في كل شيء جميل عندما أعيش وفاء سلطان وفاء سلطان تقزمني وعندما أنساها أصبح بحجم الكون أستعيد قدرتي على أن أتوحد عندما أنسى وفاء سلطان وأتوحد مع الكون أصبح بحجم الكون وأستطيع عندها أن أتوحد في قطرة ندى تصور قطرة ندى تحملني أستطيع أن أقف على جنح فراشة هذه هي وفاء سلطان أو هذه هي لا أريد أن أقول وفاء سلطان هذه هي نفسي كما أراها وكما أعيشها أما وفاء سلطان فهي هذه المقابلة وهي كتاباتي وهي إنجازاتي وإذا أراد أحد أن يتعرف علي يجب أن يعود إلى تلك الكتابات وإلى تلك المقابلات اظن اظن يعني نحن اكتشفنا موهبه جديده الا وهي الشعر انت شاعره ايضا يعني بصراحه انا كثير معجب فيك وكل طبعا اصدقائنا معجبين فيك تسلمي تسلمي طيب خلينا ندخل بما انه طرحنا شو بتعتقد وفاء سلطان ما هو ايمانه عليه شو بتؤمن بعتقد انه انه ما اؤمن به ليس عقيده وانما طريقه حياه لانه في فرق العقيده هي نوع من البرمجه تقولبك حتى تصبح كالتمثال وتقع بين كلاليبها مدى العمر عندما عندما تتبع عقيده تسقط فريسه لتلك العقيده هذه العقيده لا تسمح لك ان تفكر خارج صندوقها وتجبرك على رفض كل ما يتعارض معها تصبح كالتمثال أما الطريقة التي تعيش بها حياتك تسمح لك أن تكون منفتح العقل أمام كل ما يرميه الدفق الطبيعي للحياة في طريقة أنا بناء على التعريف السابق لنفسي أنا كل يوم شخص آخر كل يوم أختلف عن اليوم الذي سبقه، كل يوم أتعلم شيئاً جديداً وهذا الشيء يغيرني على مدار الساعة، التفاعل مع كل ما هو جديد والانفتاح عليه وطبعاً ليس بالضرورة قبوله هو عقيدتي إن صح التعبير، على كل حال بعتقد أنه أنت والأخوة الملحدين معك بتريدوا جواب أكثر تحديداً وسأكون سأعطيك ذلك الجواب أنا أؤمن بأن هناك قوة كونية عليا تتحكم بهذا الكون وهي قوة خيرة وجميلة بالمطلق هذه القوة أعتبرها لغزا وجمالها يكمن في لغزيتها عندما تحاول كملحد او كمؤمن ان تشرح هذا اللغز تخسر الكثير من جماله ليس هذا فقط لم تستطيع ان تشرح هذا طيب طيب, طيب دكتوره وفاء هل لديك اي دليل على ما تقولين شيء ملموس ممكن ممكن نفهمه ممكن عقلنا يفهمه اه اشعر بالاسف اشعر بالحزن عليك وعلى كل من يطرح هذا السؤال لأنه إذا بس بدك لازم تآمن بالأشياء الملموسة ستخسر الكثير في الحياة وستكون حياتك مقولبة تحت عدسة المجهر كما يتقولب المؤمن داخل عقيدته ستخسر الكثير إن كنت تحتاج أنت تحب أو أنت تعشق امرأة كيف تستطيع ان تثبت لي انك تعشقها؟ دكتوره وفاء بصراحه انا ما مسألة مشاعر اذا مساله المشاعر انا انا اجد نفسي جزء من الكون انا وعي الكون ذات نفسه بنفسه هذا ما كل اي شخص ملحد يعني الكون تطور حتى صار ي... يوعي بذاته يعني انا كدماغ انسان بشر اوكي انا من جزء من الكون الكون أكبر بكثير من قدرتنا على إيجاد برهان ملموس لكل شيء فيه يجب أن تتعامل مع الكون طاقويا يجب أن تتحاور مع الكون طاقويا إحساسا ومشاعر وطاقة لا تستطيع أن تثبت لأن الكون أكبر بكثير من ان تحشره داخل عدسه المجهر الكون اكبر بكثير من ان تضعه على طاوله مخبرك اليس هذا نفس قول المؤمنين ان الله لا تدرك لا يدرك العقل لا يدرك شيء اليس نفس القول المؤمنين؟ كل العقائد قاطبه قزمت الله ولم ولم تتركه لغزا ولا حددت كما تحدد السردين داخل العلبه كما تحدد اي شيء لا تستطيع ان تعرف الكون هذه هي العظمه فيه لا تستطيع ان تعرفه انت تحاول كما يحاول المؤمن المسلم يقول لك يحمل عرش الله ثمانيه تصور كم هو قزم هذا الاله بالمقابل اليهودية تقول أنه ظهر لموسى في غيمة معنى حددت الله والمسيحية كذلك تقول أنه نفخ من روحه في مريم فتجسد في المسيح أنا لا أقبل بالمعنى الحرفي لهذا التعريف لأنهم يقزمون الله كل العقائد قزمت الله كل العقائد حددت الله حددت كجدول الضرب وحددت كأي مسألة حسابية أو قضية فيزيائية أو فيزيولوجية أو تشريحية تحاول أن تثبتها تحت عدسة المجهر هذا هو خلافي وال وال وال برايي أنا الشخصي الملحدون والمؤمنون يتشاركون في هذه الناحية بالضبط لأنك لا تستطيع أن تحدد. الله حسب مفهومي، أنا إذا اعتبرنا كلمة الله تجاوزاً, تجاوزاً هو أكبر من أن يحدد. نحن بشر وأنا ما زلت أؤمن أن العقل البشري محدود جداً ولا يستطيع أن يستوعب الكون كله. وطالما لا نستطيع أن نستوعب عظمة هذا الكون ليس من حقنا ان نؤمن فقط بما تحت عدسه المجهر او بما على طاوله المخبر. طيب ممكن ممكن اليوم شغله ما بنعرفها بنعرفها بعدين يعني ليش ضروري انه نوهم نفسنا هذا صحيح هذا صحيح ولكن البيس البيس او او خط السرعه الذي يمشي عليه الانسان هو دليل على أنه لن تصل يوماً إلى المعرفة الشاملة لهذا الكون أستطيع أن أقرر ذلك نحن أبطأ يعني أبطأ من النملة بالقياس إلى هذا الكون في محاولاتنا لتفسيره ولذلك لا أتصور أن النملة هذه النملة نحن لسنا أكبر من النملة قياساً للكون ولذلك لا أستطيع أن أتصور أن هذه النملة أو هذا المخلوق المتناهى في الصغر يستطيع يوماً أن يستوعب العظمة المتجسدة في القوة الكونية تلك القوة دعني أعود لأستكمل الجواب هذه القوة هي كامنة فيني وأنا جزء منها هي في داخلي هي في داخلي بالبوزية في فكرة كتير بتعجبني بيعتقدوا انه بطن بطن بوزة يستوعب الكون كله هي في كل واحد منا في كل واحد منا يتجسد الكون نحن جزء منه وهو جزء منا كيف عندما تتخلى عن أناك ما هي الأنا؟ هي الاعتبارات التي ألصقوها فيك كاسمك وعائلتك وإنجازاتك ودينك لا تستطيع أن تصبح جزءا من القوة الكونية إلا عندما تتخلى عن الأنا طبعا سلسفي ليس من السهل أن تستوعبها ولكن بإمكانك لو حاولت أن تصل إليها يوما قد تسألني كيف وصلت وفاء سلطان إلى هذه القناعة سأقول لك قادني إليها المديتيشن الاستغراق في التأمل طبعا انا امارس هذا النوع من ال... من الرياضه الروحانيه اذا صح التعبير، امارسه ساعتين كل يوم. في البدايه في البدايه تعذبت كثيرا، من الصعب جدا ان اشرح لك هذه الفلسفه ما لم تكن قادرا ان تعيشها وانا اعيشها بحذافيرها. طبعا في البدايه تعذبت كثيرا تعذبت كثيرا وقد اخذني من الوقت اكثر من عشر سنوات لاستطيع ان اصل الى مرحله متقدمه من الاستغراق في التامل الذي هو المديتيشن طبعا عند هذه المرحله اشعر انني انفصلت بالكامل عن جسدي المادي وكل الاعتبارات الملصقه بي لا اتذكر شكلي لا اتذكر اسمي لا اتذكر عائلتي ولا ثقافتي ولا انجازاتي واصبح عندها روحا تتقمص الكون باكمله قد يعتبر البعض من المشاهدين هذا مجرد مجرد خزعبلات لا تستطيع لا تستطيع ان ان تتاكد من صحه قولي ما لم تتدرب لكي تصل إز الى هذه المرحله. هذا الاحساس هذا الاحساس وهذا النوع من الرياضه الروحانيه التي امارسها ساعدني لان اقبل الناس كلهم في حياتي بما فيهم صدق او لا تصدق ابو بكر البغدادي. نعم لا تضحك لا تستغرب فأنا أقبل أبا بكر البغدادي كما أقبل نفسي أقبله لأنني لأنني أستطيع أن أجرده من أناه فأراه عندما أجرده من تلك الأنا أراه جزءا من الكون الذي أنتمي إليه كما أنا وأنت جزءان منه أقبله طبعا لا أقبل شره لان شره هو جزء من اناه وليس جزءا من ذاته العليا ابو بكر البغدادي ضحيه اناه التي قولبه داخلها دينه وعقيدته وتعاليمه وعائلته وثقافته اخي جان عندما تصل الى هذه المرحله تصبح موصولا بمنبع كوني لا ينضب وأنا اليوم صدق أو لا تصدق أنت حر أحس وأعرف بما لا يدع مجالا للشك أنني موصولة بذلك المنبع ومنه أستمد طاقتي وأستمد إبداعاتي وأستمد محبتي لكل شيء في هذا الكون ومنه أيضا أنهى الكتابات عندما وصلت إلى تلك المرحلة شيء بقي شيء وحيد يجب أن أقوله عندما وصلت إلى هذه المرحلة خسرت شيئا واحدا شيئا مهما للغاية هو موجود عندك وموجود عن كل ملحد وموجود عن كل إنسان ولكنني خسرته وأنا سعيدة لأنني خسرته خسرت النزعة الانحيازية لدى الإنسان لم أعد أنحاز لأي شيء لم أعد أنحاز لأي شخص ضد شخص لم أعد أرى في الكون أشراراً أخي جان أنا ما بشوف في أشرار بل أرى بشراً ابتدوا بالشر لأنهم خسروا زواتهم العليا وتمسكوا بأنواتهم هذه هي عقيدتي يعني أنا أنا أعتقد أنك كل الإلحاد بصراحة أنا ما اللي وصفتي لي إياه اللي حكيتيلي لي إياه اللي كل هالشيء هذا أنا أظن هو الإلحاد بعينه يعني ما أظن في ملحد لا لا يفكر كما تفكرين يعني الناس هي الشر هذا ذات نفسه اللي أنتِ عم تقولي أنه شفنا الناس أشرار بالعكس نحن ان نشوف انهم ضحايا للشر ضحايا مثل أبو البغدادي وغيره يعني يا طبعا طبعا لا أنا لا أختلف أنا كل ما أختلفه مع الملحدين أنه ما يعتبروا حالهم هنون الصح بالمطلق خذ وعطي خد وعطي وأي فكرة لا تمتلك بديلا لها لا تناقش بها بسمعهم أنا بياخدوا آية قرآنية وبينزلوا فيها طيب ما هو البديل ما هو البديل أعطي البديل من روحك اعطي البديل من كونيتك يجب أن تخسر النزعة للانحياز عندما تجادل أي شخص يجب أن ترى فيه جزءا من الكون الذي تنتمي إليه عندما يتخلى كل منكما عن أنا يصبح ذاته العليا ويصبح لا فرق بينك وبينه نحن نواجه الشر، يجب أن نكون إيجابيين حتى في مواجهتنا للشر، هذه هي العقيدة التي أؤمن بها، دعني, دعني أبسط لك الفكرة، ربما يستطيع البعض أن يستوعبني من خلال أن أضرب لك مثلاً، هل رأيت أو فكرت يوماً كيف يخرج النحاط من داخل الصخره تمثالا؟ طبعا فكر معي هو لم يضف اي شيء من عندي عندما تخرج التمثال انت لم تضف اي شيء، كل ما هنالك انك استخرجت التمثال بكامله من داخل الصخره هكذا نحن في الحياه العقيده اي عقيده تقولبك وتكلسك داخل الصخره بما فيها الالحاد اذا اعتبرته عقيده. لا ضير من اختلافنا، لا ضير من اختلافنا. كل عقيده تكلسك داخل الصخره. الصخر المحيط بك هو هو الانا التي التي يميزها اسمك وعائلتك وانجازاتك ووظيفتك والاهم دينك او المعتقد الذي تؤمن فيه. ان سؤالك لي ما هي عقيدتك؟ يدل على أنك على أنك تملك عقيدة المهم طريقة حياتك المهم أن لا تدع فكرة فكرة تلبسك أن لا تدع فكرة تحدد من أنت مهما كنت مؤمناً بتلك الفكرة مهما كنت مؤمناً أنا أنا برأيي من خلال حياتي الشخصية أنا لا أكتفي بالحقائق التي تقدمها لي حواسي الخمس. أنا أملك طريقة أخرى تقدم لي حقائق أكثر نقاوة. الحواس الخمس والتي طبعا هي بما فيها الحواس الخمس عدسة المجهر وطاولة المخبر. قد, قد لا تقد قد قد آه كمان قد قد تقودك الى الى الى الخيال وتقودك الى الوهم، احيانا احيانا اربعه اشخاص على زوايا مختلفه من الشارع يشهدون حادثا معينا، كل واحد يدلي بشهاده مختلفه عن الاخر تماما تماما، بناء على تلك الحقيقه انا املك طريقه اخرى. طريقة أخرى تقدم لي معلومات وحقائق لا تستطيع حواسي الخمس أن تقدمها ألا وهي الحدث بالسين الحدث بالسين الحدث عندك قوة لا أستطيع أن أشرحها لك ولا أستطيع أن أضعها تحت عدسة المجهر ولا أستطيع أن أضعها على طاولة المخبر هذه القوة هي الرابط التي تصلني بالمنبع الكوني. وأنا أثق به. هناك حوادث يومية تحدث في حياتي. أقرأ الكون بلغة, بلغة لا تعتمد على الحواس الخمس هناك حوادث كثيرة وقعت في حياتي لا أستطيع أن أسهب فيها من خلال ساعة أو ساعتين. لذلك مثل ما بيقولوا بالإنجليزي You are entitled to your opinion. بكوز uh, رأيك أنت هو وليد التجارب اللي عشتها ما فيك تحرمني من تلك القصص ولا تستطيع أن تحرمني من تلك المعجزات إلى إذا صح التعبير التي وقعت في حياتي بناءً عليها أبني ما يمكن أن أسميه عقيدة إذا صح التعبير علماً بأنني أرفض ذلك تلك الكلمة. ارفض تلك الكلمه ولكنني انا لي لغه لا مره اخرى اريد ان اصر على انني هناك طرق اتواصل بها من... مع الكون واحصل على حقائق نقيه للغايه طبعا هذه هذه اللغه لا تخضع للحواس الخمس ولا تخضع لمجهر العلم او لمخبره. اشكرك اشكرك جزيلاً الشكر اختي وفاء بصراحه يعني كفيتي ووفيتي وانا يعني صدقيني ماني شايف هالفرق الكبير ولكن يعني بعض بعض الملحدين يعتبرون هم هم الملحدين ما بعرف قال المتملحدين يعتبرونها عقيده والالحد ليس عقيده على كل حال خلينا نروح على سؤال اخر كلنا بنعرف وفاء سلطان هي من اجرأ انا بصراحه اجرأ امرأه شفتها هي ونوال السعداوي من نساء العالم العربي يعني انا لما اول مره اشوفها كان اظن 2006 2007 شفت حلقه مع فيصل قاسم وجراه وفاء سلطان ابهرتني بصراحه انتقف امراه في وجه العالم العربي كله تقول نبيك كذا كذا كذا وهذه الحقائق انا كنت منبهر بصراحه يعني اكون صادق معك واحترمك من اول من اول همسه همستيها اجت على اذني بصراحه شو سر السر وراء جرئه وفاء سلطان وشو اللي خلاكي تطلعي بالاساس يعني انت دكتوره وبتقدري تعيش حياتك بكل بساطه انت بهالغب بهالحاله عرضتي نفسك للخطر يعني سويت شيء زلزال بصراحه يعني تفضلي اخي جان اعود الى جواب السؤال السابق عندما تصبح كونيا تتحرر من الخوف لأنك تعتبر الكون مسؤولاً عنك تضع نفسك في حمايته هذا لا يعني أنا ما بحب حدا يفهمني غلط هذا لا يعني أنني محمية من الإرهاب الإسلامي ولكن يعني أنني محمية حتى أؤدي الغاية الكونية التي أتيت من أجلها وعندما تنتهي مهمتي الكونية لا يهمني أن أرحل هذا الاعتقاد كان وراء تلك الجرأة التي كنت حضرتك فخوراً بها وأنا أشكرك بالمناسبة العفو العفو عندما تصبح كونياً تتجرد من الخوف لأنك بتحس حالك لا أحد يستطيع أن أنت الكون أنت بحجم الكون ولا أحد أن يستطيع أن ينال من عظمة الكون، الكون أرسلك في مهمة كونية، عندما تنتهي تلك المهمة سترحل، كلنا سنرحل، ولذلك أعتقد ما بقيت حية لأن مهمتي الكونية لم تنتهي بعد، وثق تماماً، عندما أضع النقاط الأخيرة سأرحل كما يرحل أي شخص اخر وساترك ورائي وفاء سلطان الكونيه بكل انجازاتها وبكل ريحانياتها وبكل افكارها انا متاكده انك ستتركين وراءك ثوره سيده وفاء بصراحه هذا هذا رايي من قديم رغم يعني اختلافات انا ما يعني بصراحه ما لما تناقشت فيها هيك بيني وبين نفسي حتى نكون اختلافات انا اللي شفت ما في اختلافات بينادنا ولكن قد يكون فقط عدم فهم لمسائل بعضها ببعضها سؤال عندي بصراحه طيب اوكي بدي السؤال هو جاء بالي اوكي انا آسف. هل هل تؤمن وفاء سلطان بشيء ما بعد الموت خلينا نقول، يعني شوي هيك السؤال يعني بسيط نعم نعم اؤمن نعم اؤمن بانك بان رو بان روحك تترك الجسد المادي وتلتحق بالكون، نعم اؤمن وتصبح روحا بالمطلق وهل لها وعي؟ هناك يطلق عليه أصحاب هذه الفلسفة يطلقون عليها الوعي الكوني Universal Conscience الوعي الكوني أنا أؤمن بأن هناك وعيا كونيا وأؤمن عندما تتخلى عن أناك وتصبح كونيا تصبح موصولا بهذا الوعي الجمعي او الوعي الكوني اذا صح التعبير لا يمكن قلت لك حوادث كثيره تقع في حياتي شبه بشبه يومي وهذه الحقائق تؤكد لي انني موصوله بهذا الوعي الكوني وعندما تنتهي مهمتي الكونيه وتغادر روحي جسدي المادي ستصبح جزءاً من هذا الوعي بالمطلق ستنفصل عن الجسد المادي نعم أؤمن بهذا و... وإيماني كبير. كبير كما هو إيمانك ب... بعقيدة الحاد هو إيماني بأنني أنا جزء من هذا الكون أخي أخي جون لا يوجد خلل في أن أختلف معك يجب أنا لا أتصور لا أتصور أن هناك شخصان على سطح الأرض كل منهما صورة طبق الآخر عن الآخر حتى التوائم المتماثلة بيقولوا لك إنه شخصيات مختلفة تماما هم متماثلان بالشكل ولكن بالشخصية يختلفان تماما وهذا سر من أسرار الكون لكل منا بصمته ليس من الجميل أن يكون جان سورة عن وفاء سلطان، أو سورة وفاء سلطان سورة عن أي ملحد آخر، يجب أن نعتز بتلك البصمة، ويجب أن نعتز بشخصيتنا التي هي كبصمات أصابعنا، كل إنسان فينا مختلف عن الآخر، يجب هذا الخلاف بيني وبينك يجب أن لا يفتح خندقاً بيني وبينك، هذا هو خلافنا مع الاخوة المسلمين وهذا هو خلافنا مع الاسلام تحديدا لا شيء انا لا املك شيئا ضد الاسلام يا ريت يكفروني who cares يكفروني يا اخي انا كافره كافره بس لا تدعوا الى قتلي لانني كافره هذا هو خلافي الوحيد مع الاسلام انا اختلف مع كل من يحاول ان يسيء الى الحياه هم يسيئون الى الحياه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلون، أين هي قيمة الحياة؟ عندما لا يكون فرق لا يوجد فرق بين أن تقتل أو تقتل، هذا هو خلافي مع الإسلام، ولولا ذلك هم أحرار أن يكفروا من من شاء أن يكفروا، أن يشتموا من شاء أن يشتموا. لكن الحياه كقيمه هي التي تقف حائلا بيني وبين الاسلام بكل تاكيد ستوفاء وبصراحة يعني هذا مدخل لي يعني نحن لما طلعنا مثل ما تكرمتي نحن ما قصدنا امن بما شئت روح على الجامع يوميا ولكن لا تهددني بالقتل لا وبشان هيك نحن طلعنا هي المساله الوحيده في مسالتين انا بختلف معك فيها بصراحه وي وهي انا يعني مثل ما بقوله اختلافنا نحن احبه واهل مهما اختلفنا ولا يهمنا. حتى أكيد. التوامين بيختلفوا يعني مساله انه الشيء بعد الوعي بعد الموت طبعا هي انا بصراحه لست من هذا العالم المساله الثانيه هي انه الحاد عقيده انا لا اعتبرها عقيده اعتبرها هي نظره للحياه موقف من الحياه بطريقه علميه بطريقه مخبريه يعني ولكن انه عقيده ممكن وكثير من الملاحده على فكره كثير من الملحدين ومن الملحدين لهم اسماء يعتقدون انها عقيده بصراحه يعني لست يعني انا مو انا اصغرهم ولكن كثير من الملحدين يعتبروها عقيده انت انت من حقك أن تدافع عن حقك بالإلحاد ولكن ليس من حقك أن تدافع ضد حق الآخر بالإيمان هذا ما أختلف معك أنا لست ضد المسيحي ولا ضد المسلم ولا ضد البوذي ولا ضد أي إنسان أن يعتنق ما يريد أن يعتنقه بشرط أنه ما يتفشب بالعومي غصب عني كما يقال بالإنجليزي امن بالحجر ولا تضربني بها انا لا احاول انا انا شرحت لك ما اؤمن به هذا ما اؤمن به لكنني لا افرضه على احد وليس من حق احد أ أ أ أ أ ان يجبرني على على على ترك ما اؤمن به نحن هنا نطرح افكارا نحن هنا نطرح خلاصه التجارب التي مر بها كل انسان منا. انا هي خلاصه تجاربي. قلت لك انني امارس المديتيشن اللي هو الاستغراق في التامل ساعتين كل يوم وممارسه هذا النوع من الرياضه الروحانيه اوصلني الى تلك القناعات. انت لم لم تمر في تجربتي كي تؤمن بما اؤمن. وهذا يجعلنا شخصين مختلفين ولا يوجد عيب في أن نكون مختلفين لكن العيب في أن أقول لك أنت لست على صح لأنك لا تؤمن بما أؤمن به كل إنسان يخرج من تجربة بقناعة معينة وكل إنسان من حقه أن يمتلك تلك القناعة طالما لا يسيء فيها إلى الحياة الحياة يجب أن تكون أقدس المقدسات أقدس المقدسات بكل ما فيها بما في ذلك أبو بكر البغدادي الحياة مقدسة ويجب أن نقدس الحياة وكل ما يسيء للحياة يجب أن نقف ضده أما أن تختلف معي في أنك لا تؤمن بأنك روح وجسد Who cares؟ من حقك أن تؤمن ومن حقي أن أؤمن أنا هنا أطرح أفكاري لا لأنني أريد الآخرين أن يؤمنوا بها أطرح قناعاتي من خلال التجارب التي خطها ولكن سأدافع حتى الموت عن حقك في أن تكون ملحدا وعن حقك في أن لا تؤمن بأن هناك نوعا من الحياة بعد الموت اشكرك اختي وفاء بصراحه هذا مدخل في كثير من الملحدين يعني يعني عندهم هالتساؤل هذا وبصراحه يعني قبل حتى ما نحدد موعد او نفكر باللقاء هذا في صديق بعث لي رساله يقول فيها اخي جان بصراحه ما عم افهم موقف وفاء سلطان ولا حمد عبد الصمد يعني من جهه هجوم كاسح على الاسلام ومن جهه اخرى تجميل لوجه المسيحيه والادعاء بانها اصلا مسيحيه، شو رايك؟ آه انا أولاً, السؤال إليك. اولا انا طبيبه. ودائما لا شك ان تصرفاتي ومواقفي بشكل او باخر تتاثر بمهنتي. لنفرد جدلا انني طبيبه في غرفه اسعاف. وجاءني مريضان. أحدهما يعاني من ارتفاع حروري بسبب إصابته بالرشح بالزكام درجة حرارة عالية جدا والآخر مصاب بأعراض تدل على احتمال إصابته بنوبة قلبية أنا أمام مريضين طالما أقدس الحياة ليس فقط كطبيبة وإنما كإنسانة كونية كما أشرت في إجاباتي السابقة يجب أن أترك المريض المصاب بترفع حروري وأصب كل جهودي على الشخص الذي يعاني من أعراض النوبة القلبية لأنني على ثقة أن الشخص الآخر بإمكانه أن يتحمل أنا الآن في مواجهة حياة أو موت ومهمتي أن أنقذ هذا المريض المهدد بالموت أتمنى أن يفهم الأخوة المشاهدين من هذا المثال موقفي من الإسلام هذا من جهة ومن جهه تانية أنا وأنت أخي جان ولدنا أو أتينا من خلفية إسلامية ولم نأتي من خلفية مسيحية أو يهودية المفكرون في المسيحيه واليهوديه وضعوا الديانتين تحت عدسه المجهر واستطاعوا ان ينشلوا اتباع تلك الديانتين من مغبه العقيده التي تقولب ولذلك توق... تقدموا اليوم نحن في مواجهه الاسلام هناك مثل، هناك مثل، مثل روسي يعجب يعجبني كثيرا. يقول إذا طاردت أرنبين لن تمسك أياً منهما وإذا صوبت، هي من عندي هاي وإذا صوبت بندقيتك على دريئتين، تعرف شو يعني الدريئة؟ على دريئتين لن تصيب أي أياً منهما. لماذا يريدون أن نبعثر جهودنا؟ لكي ونحن لا نعرف شيئا عن ما. انا لم اتاز كامراه من المسيحيه لم اتاز كامراه من اليهوديه فلماذا يريدون ان ابعثر جهودي ان ابعثر جهودي لكي اتناول المسيحيه والمسيحيون واليهود طبعا المفكرون من امثالنا قد تجاوزوا قد تجاوزوا قولبه تلك العقيده نحن الان في مواجهه مع الاسلام ومع الإسلام فقط. أود أن أنتقل إلى الشق الثاني من سؤالك وهو أنني أحاول أن أبيض وجه المسيحية. لو كنت أحاول لو كنت مقتنعة بالمسيحية لأعلنت مسيحيتي اليوم قبل الغد لو كنت مؤمن هم هم لا يفرقون بين المسيحية وبين المسيح. المسيحية عقيدة كأية عقيدة أخرى. لا أؤمن إطلاقا بالقول بداخله. أنا أدافع عن المس... المسيح كمعلم مستنير. كمعلم وصل إلى كونيته. كما وصل بوذا وكما وصلت أنا. وسأشرح لك لماذا أؤمن إيماناً مطلقاً أن المسيح قد وصل إلى كونيته؟ المسيح قال عبارة واحدة لم تصل أي فلسفة في العالم إلى كونية تلك العبارة ألا وهي أحب أعداءكم دعني أشرحها لك لم تصل لا تق... قرأت فلاسفة الأغريق وقرأت فلاسفة الأمريكان وفلاسفة أوروبا لا أعتقد أن عبارة في التاريخ البشري قد وصلت إلى كونية عبارة أحب أعداءكم وأنا أقول لك لماذا؟ لأن الأنا أعود إلى إلى أجوبتي السابقة الأنا دائما تميز نفسها بخلق عدو لها الأنا لا تستطيع أن تميز نفسها إلا عندما تقارن نفسها بشخص آخر. عند لا تستطيع أن تحب عدوك إلا إذا تخليت عن أناك وتقمصت ذاتك العليا. لا يمكن. أنا قلت لك أنا أحب أبو بكر أبو بكر البغدادي لأنني تخليت عن أناي. ووصلت إلى مرحلة الذات العليا ورأيت في أبي بكر البغدادي جزءا من الكون كما أنا جزء من الكون. عبارة السيد المسيح هذه تدمغ بما لا يدع مجالا للشك أنه وصل إلى كونيته وكذلك بوذا وكذلك أنا وكذلك الكثيرون, الكثيرون من الفلاسفة والمفكرين. بصراحة أنا كنت أتساءل إنه أليست هالمقولة هي هي هي خارج نطاق ال ال يعني الإنسان عن يعني مبالغة، بالنسبة إلي مبالغة إنه تقول ليست مبالغة. ليست مبالغة إطلاقاً. ليست مبالغة، أقسم لك بـ بـ بـ بهذا الكون الجميل. لو تسنى لي أن أقابل أبا بكر البغدادي اليوم أنا قادرة أن أعانقه وأبع قبلة على جبينه. طبعاً أنا ضد الشر الذي تجسده أنا. أنا أحب كل الناس. لا ليس لدي و... طبعاً أحياناً أمر أترك تعليقات وأحياناً لي بعض المواقف التي أعود فيها إلى أناي. أنا لست كونية بالمطلق أحياناً أعود. اعود الانسان وقت بيرتكب جريمه يقال انه يعود الى مكان الجريمه، يلتصق بجريمته، واذا اعتبرت الانا هي الجريمه فانا اعود بين الحين والاخر الى الانا تبعي بترك تعليقات صعبه تنال من الاشخاص الاخرين، اعترف بذلك وهو ليس جزءا من كونيتي، اعترف بذلك. هذه العباره لو حاولنا ان نطبقها في حياتنا اليوميه لاصبح العالم اكثر سلاما ومحبه. انا انا احب بعض التعاليم التي نادى بها المسيح و, وسيرته تختلف اطلاقا، انا عندما اقارن بين المسيحيه والاسلام، اقارن بين محمد وبين المسيح، طبعا ليس من العدل بمكان ان تضع سيره محمد وسيره المسيح في كفه واحده، هذا ظلم كبير. لم ينكح لم يغزو لم يسب لم يحمل سيفا لم يقطع رقبه هل من العدل بمكان ان تضع سيره المسيح مع سيره محمد في نفس الكفه لمجرد ان لكل منهما عقيده واتباع من الخطا بمكان يجب ان نكون عقلانيين عندما نقيم الاخرين يجب ان لا ندع الحادنا او او او العقيده التي نؤمن بها تقف حائلا بيننا وبين رؤيه الامور على حقيقتها. انا لا أبيد وجه المسيحيه ولا يعنيني الامر لانني لو اعلنت مسيحيتي ربما ربما سادافع عن المسيحيه كاي مسيح اخر ولكنني لست مسيحيه. هل تتوقع هل تتوقع وفاء سلطان التي جابهت الاسلام؟ ستكون خائفه ان تعلن عن اعتناقها لاي دين اخر؟ من الخبل بمكان ان يظن احد انني مسيحيه واحاول ان اخفي ذلك. بالضبط بالضبط اختي وفاء يعني انا بصراحه يعني اعجب بهالطروحات يعني شو اللي بيمنع يعني هلا اذا اعلنت مسيحيتها شو شو بد لا اعرف لا اعرف انا اؤمن قلت لك انني اؤمن بانه بعد الموت الروح تلتصق بالكون طبعا المسيح لا يؤمن المسيحيه لا تؤمن بهذه العقيده لا تؤمن لا اؤمن ولكن ولكن لا لا أخ هناك هناك تقمص في الحياه الان انا في بدايه قراءتي لكتب كثيره ولحالات موثقه هنا في امريكا تدعم فكره التقمص، احب تلك الفكره ولكنني لست متاكده منها، المسيحيه لا تؤمن بالتقمص. في كثير اشياء انا بؤمن فيها اذا نظر الرجل إيه الى امراه فزنى، لا اؤمن بهذا القول، كلنا نحب الجمال، نحن نساء وننظر الى المراه الجميله، هل معنى هذا اننا زنينا؟ في كثير أشياء لا يمكن أن أقبلها موجودة في, في الإنجيل وموجودة في العهد القديم لا يمكن ولكن أنا أؤمن أؤمن بأن هناك مساحة من الحرية في اليهودية وفي المسيحية سمحت للمفكرين وللعظماء أن يخرجوا من قبضة هذه العقيدة لابد هناك قول للمسيح لا تستطيع انت ولا انا ان ننكر اهميته اعطوا لقيصر ما لقيصر ولله ما لله هنا هذا هو الفصل الاول في التاريخ بين الدين والدوله لا يمكن لا يمكن ان تنكر جميل هذا القول ولذلك انا ادافع كثيرا واستمد الكثير من افكاري من البوزية لم اسمع شخصا على الاطلاق يقول ان وفاء سلطان أصبحت بوسيه ويحتج على هذا الأمر، فلماذا يحتجون على المسيحية؟ لا أفهم. هي المشكلة هي المشكلة بين اليهود والنصارى الكفار والعيال الكبار. إكزاكتلي أخي جان لا تفكر إنه إنه الملحد سلخ سلخ جلده بس تحت الجلد في في في جبة نبيه. يعني حتى أنا شخصياً شخصيا أميز بين الملحد السني والملحد الشيعي والملحد المسيحي والملحد العلوي بسهولة, بسهولة عندما أرى النقاش أو أقرأ النقاش بينهم أعرف من هو علوي من هو سني من هو شيعي من هو مسيحي هذا دليل أننا ما زلنا متأثرين بالعقيدة الإسلامية وليس سهلا أن نخرج من جبه محمد أو من جبه المسيح. طيب عندي سؤال هون كيف ترين الملحدين هلا اللي على الساحه الموجودين؟ كيف بتشوفيهم؟ شو شو شو نظرتك لهم؟ ابارك جهودهم، وابارك وجودهم في حياتنا. اعتقد انك انت والاخ اسماعيل محمد والاخ احمد حرقان ثلاثة فقط قادرون. اعتقد انكم قادرون. على إحداث تغيير لم يشهد التاريخ مثيلاً له أنا لا أستصغر لا أستصغر جهود هؤلاء الثلاثة وأؤمن أنه بإمكانكم أن تغيروا والتغيير الذي بإمكانكم أن تحدثوه هو أكبر بكثير مما تتوقع أنت أو السيد اسماعيل أو السيد أحمد حرقان أنا فخورة بكم وفخورة بجهودكم كل ما أتمناه منكم المشكلة مو أنت المشكلة بالأخوة بعض الأخوة الملحدين الشباب الطالعين على حياة جديد المشكلة إنهم بيربطوا الإلحاد بالعلم وطالما هم صاروا ملحدين معناته بيعرفوا الجاجة من جابة والبيضة من باضة وبيلعبوا دور هن علماء فقط لأنهم ملحدون وهذا خطأ كبير هذا خطأ كبير كونك ملحد لا يعني أنك تلم بكافة العلوم ولا يعني أنك تمتلك الأجوبة لكل سؤال ربما هذا الوهم الذي يعيشونه يقف حائلاً بينهم وبين الحصول على المزيد من المعرفة لكي يدعموا بها مواقفهم لذلك نصيحتي أنه استمروا بالقراءة كونك ملحد لا يعني أنك ختمت العلوم كلها. كونك ملحد لا يثبت بالضرورة أنك أكثر علماً من المؤمن نفسه لذلك هذه هي نصيحتي للأخوة الملحدين المفعمين بروح الشباب أشكرك أختي وفاء شو رأيك بمداخلة من أخونا أحمد حرقان؟ آه ولا يهمك أحمد ابني وأنا أعتز به طيب أنا رح ابعث له الرسالة بصراحة يعني أنا قلت له إذا في مداخلة ممكن أتمنى من أخوي أحمد أنا بعتله على سكايب أتمنى يدخل معنا ونعمل ولا مداخلة أخوة. طيب في سؤال بصراحة جاني من على السكايب عم بيقول بس دقيقة ما هي الخطوات العلمية التي بواسطتها تقدمين الخلاص والطمأنينة النفسية للإنسان من خلال فكرتك عن الإله سؤال من الفرندا ما ما هي الخطوات عيد السؤال اخي جرّان؟ ما هي الخطوات العلميه التي بواسطتها تقدمين الخلاص والطمانينه النفسيه للانسان من خلال فكرتك عن الاله او الاعتقاد اظن انا انا رايي انه انه اول شيء لازم نعمله اذا كان الامر او السؤال يتعلق بوضع المسلمين عموما او العرب خصوصا أول شيء أن يخرجوا من الصخرة الإسلامية التي تكلس داخلها لا يمكن إطلاقا أن تتقدم خطوة للأمام وأنت محبوس عقليا وروحانيا داخل تلك الصخرة أهم شيء أن تتحرر التحرر لا أعني به التحرر من الدكتاتورية ولا اعني به التحرر من سلطه الابوين كل هذه الحريات مطلوبه ولكن ان تتحرر داخل مخك وانت تعيش مع اب سلطوي اسلامي ارهابي حتى العظم تستطيع ان تكون حرا وانت تعيش في بيئه قمعيه للعظم كن حرا حرر عقلك من القيود التي تكلس داخلها، بعد ان تتحرر لكل حادث حديث بامكانك ان تسعى ل ل ل لجمع العلم والمعرفه كما اشرت في بدايه المقابله معي، قلت لك انا شخص مختلف كل يوم لان كل يوم بتعلم شيء جديد وهالشيء جديد سواء قبلته ام لم اقبله يلعب دوراً في تغييري لذلك أشعر كل يوم بأنني إنسانة مختلفة عن اليوم الذي قبله لأنني تحررت لأنني تحررت لأنني أرفض ليس لمجرد الرفض وأقبل ليس لمجرد القبول وإنما آخذ مع مع أي حدث أو مع أي شخص في حياتي لذلك يحتاج المسلمون اليوم أكثر من أي وقت مضى ويحتاج العرب تحديداً أن يخرجوا من الصخرة التي تكلسوا داخلها كي تنطلق عقولهم إلى رحابها وعندها هم يعرفون كل خطوة تقودهم إلى الخطوة التي تليها أكيد طيب خلينا نروح سؤال آخر في الغرب كلنا شايفين يعني انا متغربه صلي 22 سنه تقريبا وحضرتك سنين طويله شوفي الابتسامه على وجه الناس دائما دائماً موجود بعكس العالم الاسلامي بدي احكي بس هيك قصه صارت معي هون انا في يعني لندن مره صديق تعرفت عليه بالكلج كنا ندرس من انجلزي اول ما جيت ف الانسة في واحد من سوريا يعني اذا بتتعرف عليه قلت اوكي ليش لا يعني ابن بلدي اهلا وسهلا فالمهم تعرفت عليه واعطيته موعد يجي لعندي على البيت ففتحت الباب وشفته جاي من بعيد يعني هو كان طابق فجاي من الاسانسير وفتحت له الباب شفته عابس هيك بشكل عجيب وداخل يعني صدقيني اختي وفاء يعني انا طب ليش هذا عابس؟ انا يعني تعودت على الناس مبتسمه هل هالعبوس هذا يعني انه انا رجل والله هالعبسه هي كيف كيف يعني بتحلليها من العالم الاسلامي يعني يلا بنروح لهنيك بتلاقي كل الناس عابسه بعكس الناس اللي هون اخي اخي جون كل كل تصرف هو ناتج ثقافي كل تصرف ناتج ثقافي الإسلام ثقافة جاءت من الصحراء واحتفظت بعقم الصحراء واحتفظت بتحجر البدو هي ثقافة تكرس الحزن وكل العواطف السلبية في مثل سوري أكيد أنت بتعرفه يا ما وستك آليته قالت الله يعطينا خير هالضحك هم يعتبرون ما يأتي بعض الضحك المصيبة الكبرى يعتبرون أن الضحك دليل على شيء سيء قادم طبعا وهذا مستمد من القرآن القرآن هناك آية ما بعرف إذا بعرف أولى بالطريقة الصحيحة بتقول لا تمشي في الأرض مريحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ما علاقة المرح؟ بالمختال والفخور ما علاقة المرح العواطف تنتقل بالعدوى لقد أثبت علم النفس والطب النفسي كذلك أن الأشخاص المصابين بالكآبة يصيبون بالكآبة أنت, أنت تعيش مع إنسان كئيب باللاوعي تصبح كئيبا مثله الآية في آية تمام أخرى شبيهة بتقول لا, لا تمشي في الأرض مرحاً لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا من قال أنني عندما أعبر عن مرحي أحاول أن أخترق الأرض وأن أبلغ الجبال طولا أعبر عن فرحي يجب أن نعبر عن فرحنا عن فرح الذي نعيشه لأن العواطف تنتقل بالعدوى. وكي ننقل الفرح إلى غيرنا يجب أن نعبر عن فرحنا حتى العواطف السلبية حتى العواطف السلبية يجب أن تعرف كيف تتعامل معها يجب أن تعترف بوجودها عندما تكون كئيبا ما بصير تتظاهر بأنك فرح يجب أن تتكلم مع نفسك وتقول أنا اليوم كئيب ما هي الاسباب التي ادت الى كابتي انا اقول لك من وجهه نظر الطب النفسي الشعور سواء كان ايجابيا او سلبيا هو ناتج فكره انت تشعر بالكابه في تلك اللحظه ربما بسبب فكره تسللت داخل عقلك وهي انك تخاف أن المال الذي في حوزتك لا يكفي للمستقبل عندما تعرف ما الذي سبب الكآبة تستطيع أن تتخلص منه تستطيع أن تتخلص لذلك الإنسان يجب أن يعبر عن العواطف السلبية والإيجابية الإيجابية لكي يطفيها على الآخرين والسلبية لكي يتمكن من الوصول إلى الأفكار والأوضاع التي سببتها كي يتخلص منها لاحقا. الاسلام هو ثقافه الحزن وثقافه الكابه ويعتبر ويعتبر العبوس والحزن هو دليل على شخصيه جديه وهذا ليس صحيحا. دائما بيقولوا بامريكا وقت بيحكوا عن شخص بطريقه جميله بيقولوا لك هي هاز السنس اوف هيومر. عنده روح النكته هي اعتبرونا ميزه من الميزات الجميله لدى اي انسان طيب قصه وفاء بصراحه يعني نحن هي الساعه الاولى ما بعرف قديش معنا وقت نو ما معنا كثير الله يخليك انا جعت اجى وقت اللانش عندي اوكي اوكي <تصفيق> يعني ربع ساعه كمان كفي ولا يهمك جو ولا يهمك طيب معناتها ما نروح على اسئلتنا ناخذ اسئله المشاهدين لانه ولا يهمك انا جاهزه لاي سؤال طيب آه في سؤال عم تقول اظن آه بال... ش... ش... ش... محسن عم بيقول آه هل هل ممكن تسال الدكتوره السؤال الاتي هل انت تؤمنين بال لا عفوا عفوا انا اسف يرجى ايصال ايصال للدكتوره وفاء هل تؤمن بالحدس والخ وال وخاصه اظن الحاسه السادسه وارتباطها بالاحلام والرؤيا وما تفسيرها لهكذا الظواهر يرجى التفسير والشرح طبعا انا اؤمن بالحدس اؤمن اذا اردت اذا اردت ان تسميه الحاسه السادسه فانت حر نعم انا اؤمن به وتلك الحاسة قوية جدا عندي ومن خلالها أتحاور مع الكون ومن خلالها أجد أجوبة للكثير من القضايا والمشاكل والأسئلة التي تطرح في حياتي وهذا هو السبب لقولي أنني موصولة بمنبع كوني نعم أنا أؤمن وهي عندي قوية جدا وهي موجودة عند كل شخص أنا أؤمن ولكن, ب... ولكن يتوقف الأمر على إيمان الشخص بتلك الحاسة على ايمان الشخص بقوه تلك الحاسه لديه، نعم قد لا اريد لا اريد ان اذكر بعض الامثله لانني لو بعتقد انه ما في مجال لذكرها وبعتقد انه بده ذكر هالحوادث بده يجرنا على على تشعيب الموضوع. في حوادث كثير بحياتي انا بكون عم بكتب اعطيك مثلا بسيطا بسيطا جدا تكون عم بكتب مقالة هلأ أنا عم بنشر كتاب عنو عنوانه دليلك إلى حياة مقدسة عم بنشره على الحوار المتمدن وعلى صفحتي في الفيسبوك وأعتقد أؤمن إيماناً قطعياً بأن هذا الكتاب سيستبدل القرآن في غضون ربما عقدين أو ثلاثة عقول طبعاً بوصل إلى نقطة معينة في كتابة الكتاب بوصل إلى نقطة معينة ما عاد أعرف كيف بدي أخرج منها، ما عاد أعرف كيف بدي أطلع منها، على الفور، على الفور بركب سيارتي وبتوجه لأقرب محل لبيع الكتب أو لمكتبة عامة أو أي شيء، بحس حالي مدفوعة بقوة خفية، هذه القوة موجودة في حياتي، ألمسها يومياً، مدفوعة بقوة معينة الى رف ما، الى كتاب ما، الى صفحة ما، الى سطر ما لأرى فيه الوصلة بين ما وصلت اليه وبين الفكرة التي تليها. أعتبر الأمر حدثاً كونياً وحاسة سادسة قادتني قادتني لأتجاوز العقبه التي تعثرت عندها تمام اشكرك اشكرك جزيل الشكر اختي وفاء هذا من ناحيه دعني اعلق اتت, أتت الى ذهني اتت الى ذهني فكره في في تاني بحب اقوله للاخوه طبعا كما اصريت في البدايه لا لا احد ملزم ان يؤمن بما اؤمن به مره اخرى اكرر انها تجاربي ومن حقي ان اخرج بالقناعات التي تبلور تلك التجارب أنا عندي قدرة كبيرة جدا على قراءة الأشخاص طاقويا أي شخص بقابله بالمقهى بالشارع بالمول بيزورني ببيتي عندي قراءة وتلك القراءة لا تخطئ إطلاقا عندي قراءة أقرأه طاقويا استطيع ان اقيمه ان كان يشع طاقه ايجابيه ام طاقه سلبيه وعندي طريقة الخاصه لحمايه نفسي من طاقته السلبيه او من ان استمد من طاقته الايجابيه ايجابيه يعني ضروري القراءه هي تكون وجها لوجه على الهانج اوت كمان بيمشي الحال لا ليس ضروري ليس ضروري ان تكون انا انا انا اتلقى مئات الرسائل يوميا مئات الرسائل طبعا لا استطيع ليس لدي من الوقت الكافي ان امر عليها ولكن اقراها واستنبط واستنبط الطاقه نوع الطاقه التي يضخها الشخص الذي ارسل لي الرساله بطريقه لا اعرف لا تسالني لان كما قلت لا استطيع ان افسر كل شيء تحت عدسه المجهر او على طاوله المخبر ولكنني حتى في في علاقات زوجي البزنس زوجي رجل اعمال وعنده يوميا علاقات مئات العلاقات بيع وشراء وبيت على اشياء وعروض يقدم عروض اليوم قدم عرض اقدم عروض انا لدي القدره طاقويا لاقرا الشخص الذي يريد زوجي ان يقوم بعلاقه بزنس معه اقول له باك اوف باك اوف او اقول له جو عندي القدره وهو يستغرب هو ملحد كـ كـ كالاخ جام لا يؤمن بشيء ولكنه بدا بدا شيئا فشيئا يؤمن بان لدي تلك القدرة وبدأ يثق بتلك القدرة أكيد أكيد أختي وفاء بصراحة أنا متشوق أنه ألقاه ونتأمر عليك يعني بل كي نخليك تلحدي على كل أنا أتمنى تكوني يعني أخذت طاقة جيدة مني يعني ليس طاقة سلطينة أكيد هذا. أصلاً أصلاً لازم تعرف لازم تعرف لو لم أستمد طاقة إيجابية منك لا يمكن أن أقبل لإجراء تلك المقابلة هل, ت... هل بإمكانك أن تتصور كم طلب يصلني يوميا سواء من محطات عربية أو من محطات بالإنجليزي هل تتصور أنا عندما قبل أنا عندما قبلت يعني واحد ما تأخذني بيقول مين هذا البرنامج الاشهر بالإلحاد كي تقبل وفاء سلطان قد يقول البعض أنه المحطة الفلانية ليس لن لن اذكر اسم المحطه طلبت مني مقابله ورفضت المقابله طبعا عدد الذين سيشاهدون المقابله بالمحطه الاخرى ملايين مقارنه بمحطه اشهر بالالحاد ولكن قبل لان لدي طريقه معينه لمعرفه اين تكمن الطاقه الايجابيه وكيف استمد منها واضخ فيها عندي عندي طريق تصدق او لا تصدق أصدق اصدق صدقيني اصدق يعني الانسان ممكن يشوف الانسان ويحلله من اول نظره وهي هي انا طريقتي كمان يعني انا اشوف الانسان لما يعني مو اول نظره ولكن ممكن يعني اخذ احكي لك احكي لك مره صارت معي في لك صدري صدري نحن نحن كل كل صباح انا وزوجي بنروح على مقهى مقهانا المفضل لنشرب فنجان القهوه الصباحي هناك صدف على عده مرات في شخص بيدخل على المقهى وشكله شكل النيتيف امريكان اللي هن الهنود الحمر نحن بنسميهم بالعربي الهنود الحمر شكله هندي احمر او من السكان الاصليين لامريكا بيحشر حاله بكرسي وراء ظهري بيحشر حاله حشر مع العلم المقهى بيكون في طاولات فاضية وبيكون في كراسي فاضيه وبيكون صرت اتضايق منه لدرجه مره استغربت بس لم اسمح لفكري لانني ما قدرت استمد منه هذيك الطاقه السلبيه التي تخيفني منه لكن طرحت اسئله مع زوجي عجب شو ليش هيك دائما بيحشر حاله وراء ظهري؟ هل هو يتجسس بس نحن بنحكي بالعربي يعني يتجسس على ماذا؟ والهندي الاحمر عنده ثقافه رهيبة تتعلق بالكون ومفهوم الكون وبالارواح وبالهاي. لمرة دخل ولم يجد تلك الكرسي الفارغة وراء ظهري كي يحشر كي يحشر نفسه فيها. فجلس في مكان بعيد هو وطالع. اجى حط إيده على ظهري واليوم قال لي اليوم I have lost a lot خسر كتير. فأنا ابتسمت استغربت يعني كيف قال هن عندهم مفهوم شرح لي. لدى الهنود الحمر انه هن بيعرفوا الانسان الحكيم والانسان الحكيم كي تستمد من حكمته ليس شرطا ان تسمع كلامه يكفي ان تجلس قريبا منه كي تستمد حكمته فانا فزوجي قال له مبتسما طيب الحكمه عندما ما عندي انا قال له لم اشعر بذلك لدي أنا من أول مرة دخلت الحكمة شيء شدني إلى تلك الإنسانة، ونحن عندنا قناعة مطلقة أنك تزداد أنك تزداد حكمة بمجرد أن تجلس قريبا من الحكيم وليس شرطا أن تستمع إلى حكمته، لذلك هذا الشخص كرس لدي إيماني بالتبادل الطاقوي بين الإنسان وأخيه الإنسان كل تاكيد على كل حال أنا متشوق حتى أجلس مع زوجك ونتأمر عليك بصراحة يعني في نقطة أخيرة وأنا آسف للإيطالة يا أختي وفاء يعني آسف للإيطالة أنا بعرف وقت ضيء آه، مثل ما قلتي حضرتك قناتنا يعني أصغر من هيك ما في بصراحة يعني آه بدأنا فيها بالبرنامج برنامج الجهر بالإلحاد طبعا وصلنا للحلقه 386 هي أه ثلاث مرات سكروا لنا إياها طبعا من اليوم السبت الماضي كان عندي حلقه مع نبينا سامي الدين وبعد نص ساعه هكروا لي إياها وسموها لا إله إلا الله محمد رسول الله طبعا هالقناه هي هلا فتحتها جديد يوم الأحد فتحت هي كثير يعني ما فيها مشتركين حتى شو بتقولي لهالناس هي اللي حتى هالقناه اليوتيوب الصغيره شايفينها كثيره علينا وعم تحاول تكمل افواهنا، بدي كلمه اخيره بها اخي أكيد. جان اخي جان لو هنهم شايفينا صغيره كانوا ما بيق... لا يقيمون لها وزنا محاوله التهكير دليل وبرهان على انهم يشعرون بقيمه تلك القناه ويشعرون بالاثر التي تحدثه. لا تستصغر جهدك ولا نفسك، انتم تقومون بعمل يعرفون انه قادر على التغيير والا لما حاولوا ان يهكروا الصفحه، يقرصنوا الصفحه ويحولوها. بالقوة لا يستطيعون أن يفرضوا أنا أقول فرضوا الإسلام بالسيف على رقاب البشر على مدى 1400 سنة ولكن وصلنا إلى وقت لا قيمة للسيف به أمام الكلمة الكلمة أقوى من مليون سيف القلم أقوى من مليون طائرة دعهم يحاولون ولكنهم سيخيبون المستقبل لك ولسماعيل محمد ولأحمد حرقان ولكل الذين يحاولون أن يغيروا في تلك من تلك العقيدة التي قولبت مليار ونصف المليار داخل صخرة ولم تسمح لهم أن يتقدموا خطوة واحدة فلا تأبه لهم إطلاقا واستمر في فعل ما تفعله الآن بكل تأكيد أختي وفاء وأنا قلتها قبل أنه لن أتوقف حتى تتوقف نبضات قلبي بصراحة وأنا أسعى للمزيد المزيد وأعطي حياتي كلها للفكرة اللي, اللي طلعت بشانة وهي انه نخلص اهالينا من هالحروب هي وهالانحطاط وفكره الارهاب والقتل فقط اعبد ما تشاء، ما لي علاقه فيك كون مسيحي يا ريت كل يا ريت الشرق الاوسط كله يقلب مسيحي، انا يا انا عسل على قلبي يقلب مسيحي ويروح كل نهار الاحد على الكنيسه شو بدك ما تعمل بس اقل شيء ما تجي تشيل باروده علي وتقول اسلم اسلم exactly. اكزاكتلي exactly. exactly. أنا جاهزة لأساعد في أي وقت عندما تقابل أشخاص بإمكاني أن, أن, أن أرسل لك بعد الأسئلة التي يعني تضرب على الوتر الحساس أو التي تستخرج ما في عمق الشخص الآخر أنا مستعدة أن أساعد بكل جهودي وبكل إمكانياتي ومرة أخرى استمروا المستقبل لكم اشكرك اشكرك اختي وفاء على كل حال انا راح احاكيكي قريبا كمان طبعا اصدقائي انا اسف واعتذر كثير اسئله كثيرة وطبعا هي صار ساعه ونص تقريبا وانا اسف كثير وليهم وليهم جمع, جمع هاي الاسئله مشان حلقه ثانيه اوكي اوكي تمام تمام على كل ما اختي وفاء كلمه اخيره تحبي تقوليها بالحقيقه ما عندي كلمة أخرى ما عندي كلمة إلا أنه استمروا ثابروا ثابروا ما معقول أي جهد أي جهد لا بد أن يثمر لا بد أن يثمر لديكم كلمة ولديكم قلم وكما قلت القلم أقوى من أي سيف والكلمة أقوى من أي طائرة استمروا والنصيحة اللي بحب لكم إياها شاركوا النساء أكثر أكثر في, في هذا البرنامج واستدعوا المزيد من الإناث وتحدوا الضيف أكثر لكي تستخرجوا ما في أعماقه ولا تستهتروا بأي جهد ولا تستهتروا بحجم القناة القناة عظيمة بأثرها وفعلها وليس شرطاً بعدد الأشخاص الذين تصل إليهم هي موجودة على اليوتيوب كل الحلقات موجودة على اليوتيوب لا يهمك. لا يهمك لا تفكر بحجم القناة ولا تفكر بكبر القناة فكر بالجهد فكر بالكلمة التي تنشرها من خلال هذه القناة مرة أخرى هي قناة عظيمة وستحدث في عالمنا العربي والإسلامي تغييرا لم يشهده أو تستطيع أن تحدث هذا التأثير لم يشهده العالم من قبل فثابروا ومرة أخرى أكرر وأقول المستقبل لكم شكرا لكم ولكل الأخوة المشاهدين ولنا لقاء آخر آمل أن يكون قريبا أكيد أكيد وأنا أتشرف بصراحة وأنا مصمم إنه أقابل جوزك يعني مستحيل ما أقابله لازم لازم و... والله لازم تقابله مشان ما يحس إنه وحيد في حربه ضدي اه بالضبط مشان يحس يعني. مشان يحس إنه له له مناصرين وله آه. ناس أنا أنا أول مناصريه يعني سندخل حرب شعواء ضدك يا سيدي بدي أغيركم أنا بالنهاية لنشوف لا لنشوف لا طيب ما تنسى انه زوجي ما تنسى انه زوجي حلبي ها؟ وانا حلبي يعني قالوا لك انا من تركيا يعني انا حلبي ليش انا قبلتك؟ لانه الاكسنت تبعك لانه اللهجه تبعي تقربني الى الى المدينه التي التي عشقتها يوما حبيبتنا دكتوره وفاء شكرا الك سلم على الجميع تسلمي شرف الي واشكركم اصدقائي طبعا واشكرك دكتوره وفاء واشوفكم غدا في حلقه جديده الساعه 8 أشكركم إلى اللقاء أصدقائي.. شكراً لكم إلى اللقاء إلى اللقاء